Це автоматизований котельний модуль. З 24 жовтня 2021 року він забезпечує теплом Снігурівську загальноосвітню школу номер 1 Працює на спресованих гранулах рослинних відходів. В цьому бункері вміщується їх до 22 тонн. Завантажують пелети раз на місяць. «До цього у нас була твердотоплювана угольна котельна. Блок тут знаходиться у нас. Було два котла, на вугіллі прибудоване приміщення вугільне сховище і опалювали нашими працівниками, це були качегари, два сезонних, один постійний, по смінам вони опалювали школу. Зараз встановлений цей котельний блок, модуль, який дає тепло цілодобово. Середня температура в класах школи 21-22 градуси тепла. Переходжу в школу і в школі дуже тепло, бо в школі мені однаково тепло, добре. Буває, бабушка звісно, мене перенаряжає, ну, а так все добре. Ми дуже задоволені. По-перше, виключається людський фактор, виключаються якісь проблеми з закупівлею, зберіганням вугілля, утилізацією шлаку. І я в школу йду, вранці я знаю, розумію, що в школі буде гарантовано тепло, тому що вона працює і вночі, і на вихідні, і температурний режим однаковий». Таку ж систему опалення встановили в жовтні 2021 року у дитячому садочку номер 4. Тут використовують пелети з горіхової шкарлупи. «В економічному плані це дуже вигодно. Дуже ну якось була загружена у нас завгосп. Тому що ви ж самі розумієте, кожен день треба було видавати вугілля дрова, дрова надо було гуляти колоти, то зараз ну більш більш. Нам подобається. Переводити об'єкти соціальної інфраструктури в Снігурівській громаді на альтернативні види опалення почали з 2020 року. Міська лікарня, 5 шкіл та два дитячих садочки громади вже користуються таким опаленням. З бюджету нічого не витрачають, говорить Інна Бойко, голова Снігурівської міської ради. Сплачують тільки за тепло. Ми робимо не тільки в місті Снігурівка, а йдемо так, одна школа в місті, одна школа в сільській місцевості. Якщо дитячий садочок в місті, то наступний буде в сільській місцевості. По всім нашим підрахункам з економами десь півмільйона гривень на опалення. Ми придбаємо тепло, а обладнання все є інвестори, які ставлять цікавий, производять. Це їхнє обладнання. За переробкою рослинних відходів в опалення – майбутнє, говорить експерт з енергетичних питань Володимир Дубов. Це використання місцевих ресурсів. ж бувають з деревини, відходів деревини. Це не дошки там, відходи. Це опілки, обрізки і так далі. Далі це лушпіння соняшнику, яке викидалось там на сміття. Зараз воно переводиться на пілети. Це зменшення використання природнього газу, електроенергії, викупного палива. Ольга Руда, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.